Євген Маркевич розповідає, 31 липня 2014 року його призвали до Збройних сил України у першій хвилі мобілізації. Каже, доля зіграла з ним жарт, бо служити не хотів навіть строкову. Втім, навчання в Запорізькому національному технічному університеті визначило майбутню військову спеціальність артилерист. Взагалі там цікава історія вийшла. Я цей вчився на військовій кафедрі, ну, як собственно, я молодший лейтенант був на військовій кафедрі, але вчився для того, щоб не піти в армію. У 2014 році, оце як попав в армію. Я пам'ятаю, що заходжу в частину, і таке перше враження, думаю, і, ну, тільки КПП пройшов думаю, ще цілий рік. А потім якось отак от один рік кинув за плечі, другий кинув за плечі, третій, іначе то і не було. Всього того. Це мій підрозділ. Перед відправкою в зону АТО в серпні 2014 року. Всі ще живі. Ну, не то що живі, здорові, не нелякані, такі молокососи. Євген Маркевич, учасник Запорізького Майдану, каже, тоді визначився з політичними переконаннями. Коли нас тут розігнали, там цей Запорізький Майдан, ну, здавалося, ну, все, зараз доведеться десь тікати кудись там Тернопіль, не знаю, на західну Україну. Але, зарештою, ну, Запоріжжя було містом, де з західної, з південної України виходило найбільше людей. Якось воно так, піднесення, я аж не очікував, а потім, куди воно все ділося, не знаю». Мовне питання Євген вважає важливим для воїнів українського війська. Та «Всі російськомовні, але ну, я спілкувався виключно українською, хоча до цього, ну, як Запоріжжя – російськомовне місто, Зараз, ну, в основному, теж російського, але от, в армії це було принципово. І як оцей фільм про аеропорт, я вже забув, як називається, і він там теж сказав, герой там хорошу фразу, каже, я мову взяв за зброю. Ну, от. ну а яке мову можна ще спілкуватися, коли захищаєш Україну, свою батьківщину, ну, зрештою. Це ми вже на дємбель, як їхали. Це хлопці, от, оці, оці двоє, оцей і оцей. Нас підвозили, бо ми були цим Андрюхою. Це я, бо ми були там такі дуже поважні, нас всі поважали. Різницю між світом війни та цивільним відчуваю досі, каже Євген. Одразу після того, як звільнився, відчув. Ну, приїжджаєш, приїжджаєш, коли додому, тут все якесь сіре, посне, прісне, нецікаве, фальшиве. Люди якісь такі дріб'язкові, на якихось таких там дріб'язках, засереджені, а там на, на війні якось все ну, по-справжньому. Ну, знову ж таки, як мені сподобалось, сказала волонтерка, здається, яка, ну, не пам'ятаю вже, каже, «Ви там, хлопці, живете в чорно-білому світі, щоб ми тут жили в кольоровому». Як і в більшості, суспільства десь 80 це шлунки на ніжках, блін, і ми кендюх набити, що війна там іде. Головне мені, щоб блин, мені ціни, комуналочка, там, цей пообіцяв, що там нам знизять комуналочку і пойду за нього проголосую. А коли в нього питаєш, так а за рахунок, чого він тобі знизить, там, комуналочка або ціни, або що, а, а тут ступор, бо тут треба вже головою подумати. І Вони втомилися від війни. Ось тут ми жили, це в лісах була раніше військова частина. По-моєму, С-300 там стояла. Зараз вона давно закинута. Оце будні. Це будні, донбаська гризюка, болота, утопають гармати в багні. Євген розповідає, коли в 2015 році почалися перемовини в Мінську, на фронт стали приїжджати генерали з перевірками. За його словами, ці ревізії, підрахунки гільз, журнали обліку журналів контрастували з 2014 роком, коли хлопці були зайняті тільки спротивом ворогу. «Ну що тут у вас?» «Я кажу, та нормально. Він каже: А як взагалі ну, там, забезпечення? А не мені з військового був тільки автомат». Чоботи свої з дому, брюки свої з дому, куртка там волонтерська під курткою – теж щось волонтерське, шапка волонтерська. Спали ми на волонтерських карематах під волонтерською плівкою, ну, якби харчувалися волонтерськими цими приколясами якимись. Тоді в 2014 році, хлопці, воюйте, будь ласка, як хочете, що хочете робіть, тільки воюйте. Все, все буде добре. І почали їздити оці всі генерали, перевірки, і кажуть, а ну давайте порахуємося, що ж ви нам тепер тут навоювали. А давайте порахуємо, скільки у вас там, не знаю, патронів залишилось 14-15 році. Це, це була казачина. Це, ну, було, ну, може, та я не скажу не організоване. Нормально, воно було організоване військо. Йому не заважали, і воно було ефективне. Щодо росіян, про їх там ні, артилерист, який зазвичай не зіштовхується з ворогом, віч має свою думку. Чого ну, душею кривити? Ну, є вони там все, є, звісно. От, я, до речі, з цим столкнувся вже пізніше, 14-15 я був під Маріуполем, а потім вже пішов на контракт, це був зима 17-го. Чотко на нашій позиції, чотка шість вибухів. Тобто перший був пристрілочний, з другого залпу вони попали, шість вибухів. Ну, це фахівці. Ні, ні, а вже ж не шахтери, трактористи, тому... Це все зрозуміло. Так, знову ж таки, куча доказів, відео з допитами полонених». Євген Маркевич каже, адаптувався до цивільного життя не просто, але згодом звик. І в будь-який час готовий захищати Україну. Герман Дубінін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.